Hello semua ha, Saya ni rapper ha, Siapa yang kenal saya tu Kenal lah. saya ni memang famous Sebelum ni saya ada buat satu buku ha, Tapi tak berapa lakulah ha, Tu yang saya berjenak-jenak dalam dunia rapper Eh siapa tu? Ha? Eh awak siapa? Woo <tuk> <tuk> Aku dah bangun Bangkit dari tidur Minum deki sprite Panggil aku Fido D Berperlahankan Sebab ada budak sekolah yang fain nak fahamkan Kan, kan, kan Butuh turun yang senang Budak dajar dua pemboleh senang untuk menang lancar Ini bukan battle right Lagu aku ini modal untuk awak Kau I don't give a fuck kalau kau cakap engkau rap king Orang macam lu tak patut wujud dalam rap thing Cause you ain't real Bukan isu autotune Even kalau kau pakai pun tetap akan lari tune Now pergi cari Tuhan dan Jangan datang balik jangan Siapa ni ah? Ya? Ganggu program saya ni. Eh, hey, keluarkan asal? Aku boleh fuck kau sambil bapa elko tengok kalau flow aku kone baby kone aku banko. Aku punya alun alimah sebiji macam gelek kakak Kau punya lengko. Yes, I'm a rapper bersam Kezah ku dah fed up, gila Ramai sangat buat lagu buat sambil lewa Ramai sangat yang takut nak bully otak sendiri Sebab tu muncul rappers yang fake dan ori. Sebab tu makin banyak hantu dalam industri Sedot darah orang sampai penuh bokeh sendiri Ingat bro hidup ini karma If tak nak kena fuck better kau starikan masutera Hey, hey tolong Security, security